Det börjar alltid med att vi börjar diskutera. Brainstorma alla olika idéer alla från ja, men alla medlemmar i gruppen. Säger vad de tycker, vad, vad de har tänkt på. Typ problem är det oftast. Vad är vi för problem i vardagen? Vad vill vi förbättra? Och så brainstormar vi och kommer fram med massor massa olika idéer. Sen så börjar vi rita olika idéer och sen så ja, men, kommer man fram till en bra skiss och därefter utveckla då den produkten som man kommer fram till i gruppen. Så då skisserar vi upp, eller då ritar vi upp våra skisser i, ja men på dator så att man ser liksom en produkt, men den är inte fysiskt. Försök att gå ut och intervjua folk. Kolla, vad tycker ni om det här? Hur tycker ni? Har det blivit bättre? Har det blivit sämre? Vad vill ni förbättra? Ja, vad vill ni lägga till? Vad vill ni ta bort? Så det är mycket att ja, kolla med målgruppen, gå tillbaka. Skissa. Och sen så får man ju redovisa varför vi har valt att den ska se ut som den gör och vad vi tycker är positiv, eller hur den har förbättrats. Så det är oftast redovisningar på slutet som man får berätta om sin produkt.